ترجمة saw we when you have Yeah. يا ليل من ايد قليل قلبي فيه كل الحمام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 We'll yeah. حبي الجد قل لي بجد فين هو ولمقار داري أصول كاري فاحة جوة وقاسد يشدني وياخد مطرحي جوة ومنين أجيب خدني بقى that All right. All right. Girl, baby to We that Come